جبت الشهادة بالفعل الرجولية نبارك تخرج وفي الصيت والهكوى ومبروك اللي ما تردتها قوية خالد شهر صيده طويلة بالثبات رقاب العزوم وجمل الله مساعية طموحه على العليا وللمعتني خطوات وخالف لا من هجاك بانت كريم الطبوع وناره فزعته تحية كرم خالد اللي باش دايد لها حسد لها في علوم الطيب والخير الغارية العزباني على يوم الفخر من ماضي الهدى لهم فعل مشرف ومشهود ماضي العتباني تشهد تنابط فرما فات الفخر لا من تنصات عز مواقفهم من عز الانفس هوية وخواله لهم وقفة ما تجلي أصدقا عوايد مكارم من, من غنويه خواله على الطلب مر الزمن سادات مقادم فخرها ومبروك اللي ما ترداتها قويه، خالد شهر صيده طويله بالثبات ثبات، رقاب العزوم وجمل الله مساعية طموحه حال العليا وللمتيلي خطوات، وخالد لا من مهجك بانت مواريه، في خالد طول الطيب بالمرجاله وقفة. كريم الطبوع وناره بفزع تحيه كرم خالد اللي باش دايد لها حسه لها في علوم الطيب والخير ناريه العتباني يوم الفخر من ماضيه الهدى لهم فعل مشرف ومشهود ماضيه العتباني مواقفهم من عزل انفس رهوية وخوال اهلهم واكفة بهجة اللي يطيقها عوايد مكارم ويدين غنوية هواله على الطلب مرز سادات مكاد الفخرها على الخجاهية. قصايد شعرية حسب الطلب مواليد ملكة تخرج